Γεια! Yeah. Κάποτε κάποιος μου είπε, σιγά μωρέ, είχατε και στο χωριό σας ραβιόλια. Φυσικά φλαράκι! εμείς οι ποντι τρώμε ραβιόλια από αρχαιοτάτων χρόνων. Σε αυτό το vlog θα σου δείξω πώς γινόνται τα βαρένικα, τα δικά μας ποντιακά ραβιόλια. Είμαι η Σοφία Εμερτζιάδου και εκπέμπω ακόμα ένα ποντιακό vlog από τη Χαλκιδική. Έλα Λοιπόν, για να κάνεις τα ποντιακά βαρέλικα χρειάζεσαι τα εξής υλικά, πολύ απλά, όπως είναι και όλη η ποντιακή κουζίνα. Θέλεις περίπου 600 με 700 γραμμάρια αλεύρι, και όλες τις κρίσεις, δεν μας ε, ε, ενοχλεί καθόλου. Θα χρειαστεί σε αυτή την ποσότητα αλευρίου περίπου ένα φλιτζάνι του καφέ νερό. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι, ε, μία κουταλιά αλαδάκι και οπωσδήποτε ένα αυγό. Εγώ έχω ετοιμάσει εδώ κουζίνη από νωρίτερα. Σε ένα μπολ και την έχω αφήσει να ξεκουραστεί μια ωρίτσα, έτσι λίγο να γίνει καλή. Οπότε, αυτή λοιπόν είναι η νυζίνη. Μαζί με αυτό θα χρειαστεί για τη γέμιση τυρί, το οποίο εδώ είναι ανάλυτο. Έχω βάλει περίπου 250 γραμμάρια νυζίφρα και 250 γραμμάρια θέτα. Τώρα, επειδή είναι καλό να είμαστε και λίγο οικονόμε. Στην κουζίνα, όταν πρόκειται για γέμιση, πολλέ φορέ όταν αγοράζω φέτα, παίρνω ένα οποιοδήποτε αγελατινό τυρί, ας είναι και φτηνό. Δεν έχει καμία σημασία να βάλει φέτα μέσα στη γέμιση. Ξέρεις, προτιμώ ότι φέτα να έτσι. Οπότε είτε στι σπίτλε, είτε σε αυτή την περίπτωση, μπορεί κάλλιστα να μην βάλει φέτα και να βάλει ένα οποιοδήποτε λευκό αγελατινό τυρί. Είναι εξίσου νόστιμο, έτσι, δεν έχει καμία διαφορά στη γέμιση. Οπότε, έχουμε τη ζύμη, έχουμε το τυρί, θα χρειαστούμε μία κατσαρόλα με μπόλικο βραστό νερό και θα χρειαστούμε και βούτυρο, το οποίο ουσιαστικά το περιχύνουμε πάνω από τα βαρένια μόλις βράσουν. Τώρα, εδώ, έχω βάλει ε, ε, μία επιφάνεια ξύλινη, γιατί πραγματικά έχω δει από την εμπειρία μου ότι πάνω στο ξυλό ανοίγει πολύ καλύτερα οποιοδήποτε ζυμαρίζει, κάνει το αλευρώσεις και καλά, δεν κολλάει καθόλου σε σχέση με άλλες επιφάνειες, όπως είμαστε πάντως τους Έχω έναν λεπτό πλάστη, ο οποίος το βρήκα εδώ από μία φίλη και πραγματικά με έχει σώσει και θα το φορήσω να βρω ιδίωση της αλευρωτής και θα βάλουμε αλευράκι και θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τα φύλλα. Αυτή η ποσότητα που σου είπα βγάζει περίπου κοντά στα 50 κομμάτια μπαραίνικα. Ε, εγώ, εγώ θα σου κάνω μια ποσότητα για να δεις πως γίνεται και θα το σου δείξω μετά πως το βράζει. Λοιπόν, δώσε μου 2 λεπτά να τη στιγμή κάμερα στην χέρια μου τι θα δεις. Έχω φροντίσει να αλευρώσω καλά. Δίπλα στην επιφάνειά μου έχω τη ζύμη μου και ένα μπολ με αρκετό αλεύρι γιατί θα χρειαστεί να το αλευρώνω κατά διαστήματα για να μην μου κολλήσει. Παίρνω λοιπόν εδώ ένα κομμάτι από τη ζύμη μου την οποία έχω χωρίσει στα 4, όπω βλέπει εδώ, και γιατί τόσο είναι ουσιαστικά τα φίλια που θα χρειαστώ. Και την αλευρώνω και αυτήν λίγο από πάνω για να την κάνω ένα ωραίο στρογγυλό μπαλάκι για να μην μου κάνει τερά, όταν θα το ανοίγω. Λοιπόν, έχω εδώ τη ζύμη μου, θα βάζω στην άκρη και το αλεύρι για να μην με ενοχλήσει και με αυτόν τον ωραίο πλάστη που έχω δανειστεί εδώ από τη φίλη, όπως είπαμε πριν, θα την ανοίξω. Θα ανοίξω να αλευρώσω και το πλάστη μου λίγο και ξεκινάω να ανοίγω το φύλλο μου. Εδώ έχω ένα καλό μέγεθος γιατί δεν θέλω να γίνει πιο ψηλό το φύλλο μου, δες λίγο πόσο λεπτό θέλω να γίνει εδώ, τόσο είναι καλά γιατί σκέψω ότι θα βράσει και δεν θέλω να είναι λεπτό με την πιθανότητα να μου ανοίξει την ώρα του βρασμού. Και με ένα μικρό ποτηράκι όπως βλέπεις εδώ, νεροποτήρο φροντίζω να κάνω σχήματα στρογγύλα σε όλη την επιφάνεια του φύλλου που έχω ανοίξει. Αν προσέξω να έχω ε, όσο το δυνατόν λιγότερη θύρα, θα ανοίξω και λιγότερα φύλλα Λοιπόν, αυτά έτοιμα είναι τα πρώτα βγάζω λίγο τη θύρα για να μην με ενοχλεί και τη βάζω στο υπόλοιπο πόλ με τη ζύμη Τώρα εδώ παίρνω τη γέμιση μου και σε κάθε ένα στο βάζω ένα κομμάτι γέμισης. Προντίζω να μην βάλω υπερβολική γέμιση γιατί δεν θα κλείσει καλά το ζυμαράκι μου και θα μου ανοίξει την ώρα που βράζουμε και δεν θέλουμε να συνδυαυτό τόσο κόμπου κάνουμε. Ωραία, και τώρα εδώ υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα φύλλα χωρίς να ανοίξουν, ο ένας είναι ο παραδοσιακός, η γιαγιά δηλαδή ε, έκλεινε με αυτό τον τρόπο τα φύλλα, κάναμε έτσι μισοφέγγαρο και βάζουμε το χέρι μας έτσι να είναι σε σχήμα μισοφέγγαρου και με τα δάχτυλά μου όλα πιέζω όλη την επιφάνεια στην άκρη του φίλου. και έτσι Βλέπεις ότι αυτόματα γίνεται ένα ωραίο, ας πούμε σαν αυτά τα τυροπιτάκια τα έτοιμα που βλέπουμε. Ελπίζω να το βλέπεις. Θα σου το ξανακάνω για να το δεις. Το χέρι μου μισω εδώ, και αφού κλείσω έτσι, το επανοτήσω, με το χέρι μου έτσι σε αυτό το σχήμα πατάω σε όλη την επιφάνεια του φύλου. Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος που κλείναμε, ας πούμε, ε, τα βαρένικα θες λίγο πως γίνεται εδώ κοντά ο, Βέβαια, λίγο σκιά. το βλέπεις τι σχήμα παίρνει Πρόσεχε τώρα επειδή εμείς είμαστε και μοντέρνες νοικοκυρέ, υπάρχει και ο άλλος τρόπος να το κλείσεις ο οποίος α πούμε ότι είναι λίγο πιο εμφανίσιμο. και τι κάνω ουσιαστικά κλείνω ξανά το φεγγαράκι μου εδώ μισοφέγγαρο και το κάνω λίγο έτσι σαν ένα μικρό παινιρλάκι για να είμαι σίγουρη ότι κλείνει καλά η άκρη και δεν θα μου βγει η γέμιση μέσα στην κατσαρόλα, αν θέλω, βρέχω λίγο τα δάχτυλά μου για να κολλήσει καλύτερα το ζυμάρι. Όμω και με αυτόν τον τρόπο που σου δείχνω κλείνει πολύ καλά, το έχω δοκιμασμένο και δεν έχω περιθώριο αμφισβήτηση. Οπότε, δεν τι γίνεται τώρα, αυτό εδώ. να φαίνεται εδώ κοντά. Αυτό εδώ το σχήμα είναι α πούμε λίγο πιο όμορφο. Αυτό εδώ, το σχηματάκι μου, το παραδοσιακό, ε, α πούμε, λίγο ανοίγει στην κατσαρόλα. Δεν είναι τόσο όμορφο το μάτι. Έτσι, διαλέγει και παίρνει. Εγώ τώρα για όμορφια και για να τα δει, θα σου τα κάνω με το μοντέρνο τρόπο σαν πενιζλάκια, για να στέκονται και πιο ωραία στο πιάτο μου. Αν σου άρεσε το βίντεο που έκανα, μπορείς να κάνεις subscribe στο κανάλι μου για να βλέπεις και άλλα φούς vlogs που φτιάχνω. Είμαι η Σοφία Ενετζιάδου. Αυτό ήταν ακόμα ένα ποντιακό vlog από τη Θαλκιδική. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλιά μου.